फ्रेंड्स अत्यूत अगे तो कमेंट्स करजो अपने घनी वक्त कोई संबंधों सारा हो भाईबंदी हो सबधो सारा हो धंधाकीय संबंधों सारा हो पी एश आ जाए कि संबंध बगड़ी जाए तरह घना टेन्शन में विचारता हो यारेला जोड़े संबंध बगड़ी गए यार मे संबंध सारा नहीं हम शुभ फलाणु ढीमकू એવા લોકો છે એ તમારી યારે રાજી છે ને એની જોડે ના બગડવા દેતા બાકી આખી દુનિયા જોડે બગડશે તો ચાલશે તમારી કુળદેવી તમારી યારે ઉભી છે ને તો સાહેબ આવા સંબંધો તમારા આગળ પાણી ભરશે